Na náplavce pod Pražským mostem se každý měsíc koná nábleší – otevřený bleší trh v centru Hradce Králové. Zde je možné prodat nebo nakoupit věci, které znovu najdou své upotřebení. V neděli 31. července se nábleší účastnil také projekt Reus, který provozují hradecké služby na všech čtyřech sběrných dvorech v Hradci Králové. Reus pointy pomáhají nalézt věcem, které by jinak skončily v odpadu, opětovné využití. V projektu Rejus máme například knihy, nádobí, hračky, sportovní potřeby, domácí potřeby. Máme opravdu velké množství knih, takže pokud někdo potřebuje ještě nějaké čtení na léto, tak naše Reus pointy jsou k dispozici. Za vybrané peníze v projektu Rejus chystají městské lesy výsadbu nových stromů na městských pozemcích. Vlastně od toho zahájení projektu před dvěma lety jsme v projektu vybrali už něco přes 200 tisíc korun. Všechny tyto prostředky věnujeme městským lesům. Nábleší se koná vrací králové vždy poslední neděli v měsíci a více informací naleznete na facebook.com lomeno nábleží hk.